Olgoa Vasilescu este la ramp după ce guvernul a fost luat cu asalt, ca la români. Exista riscul de a nu se mai putea peleti deloc sporurile în aprilie. Ministrul muncii, Ria Olguca Vasilescu, transmite, în contextul protestelor sanitas din faca Palatului Victoria, ce nu s-a putut ajunge la o soluție cu sindicatele în ceea ce privește sub de regulamentul de sporuri, iar dacă nu era asumat cel discutat, fere anexa 10, nu se puteau plăti sporurile în aprilie. ama subliniere rețeptat din luna septembrie a anului trecut regulamentul de sporuri, dar nu se putea ajunge la nicio soluție cu sindicatele. Când se negocia cu reprezentanții medicilor, ei solicitau sporuri mai mari pentru medici sublinierei raportate la noul salariu când se discuta cu cei care reprezint personalul TSA Ace subliniere tia cereau sporuri mai mari pentru această categorie subliniere I mai mici pentru medici, motivând ce oricum le-au crescut salariile. Discuțiile au fost purtate până în ultima săptămână din martie. Ferea se ajunge la vreun compromis în privința anexei 10, care a fost solicitat de sindicate, pentru ca, apoi, tot sindicatele se ceară eliminarea ei, iar azi, se ne transmit ce o vor din nou. Ca la român pentru ce exista riscul de a nu se mai putea plăti deloc sporurile în aprilie, în absenca unui regulament de sporuri sub în condițiile în care mai era doar OSPTM pe pentru calcularea noilor salarii. Guvernul sublinierea a asumat să adopte regulamentul de sporuri în forma discutat cu sindicatele, adică fere anexa 10, a declarat ministrul muncii, Ria Vasilescu, potrivit Newsro. Anexa 10 fecea referire la menționarea sporurilor clare, însă nu a existat un consens între sindicate sublinierei autorit, ci pe aceste prevederi. Potrivit reprezentanților Ministerului Muncii, plafonul de 30 sporuri exista sublinierei în vechea lege a salarizării, sublinierei anume în legea cadru numărul. 284 pe 2010, care, la articolul 22, alin. 1. Prevede suma sporurilor, compensacilor, primelor subliniere indemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate de sublinierei 30 din salariul de bază. Mai mult decât atât, vechea lege a salarizării prevedea la Alin. 2 al articolului. 22 chiar sublinierea faptul ce suma sporurilor compensacilor primelor sublinierea indemnizațiilor individuale nu va de sublinierea i 30 din salariul de bază Legea 153 pe 2017, astăzi în vigoare, nu mai prevede sublinierei o limitare individual pentru toate categoriile, fiind introduse excepții pentru sistemul sanitar, cel de apărare, ordine public i Securitatea Națională. Ururile din Senetate nu au de subliniere IT plafonul de 30 până la derogarea dat prin nou nou pe 2017, îns sublinierei aceasta prevedea ce ele trebuie să se încadreze în prevederile bugetare alocate. Derogarea a fost făcut tocmai pentru ca veniturile personalului să fie satisfăcetoare, până la intrare vigoare a legii 153 pe 2017 sub linierea regulamentului de sporuri, care a fost elaborat ulterior de Ministerul de Resort. Numai ce, în practic s-a constatat ce, în unele unici, diversi subliniere i angajați, nu întotdeauna cei implicați în actul medical, au primit sporuri care au ajuns subliniere la 115. Astfel, dacă în anul 2016, spre exemplu, toantumul total al sporurilor pentru condicii de muncă a fost, în sistemul de sănătate, de 29, în 2017 s-a ajuns la o medie de 45, iar dacă includem sublinierei tantumurile aferente gerzilor sublinierei asigurării continuit atunci, procentul este de 57. Ceea ce înseamnă aproape dublu decât prevedea fost alege a 284 pe 2010. Chiar sublinierea în aceste condiții, în urma aplicării legii 153 pe 2017. Salariile medicilor și cele ale asistentelor medicale au înregistrat creșteri teri spectaculoase, începând cu drepturile aferente lunii martie a anului 2018. Mai arată sursa citat. Ministerul Muncii transmite ce salariile angajaților pe funcții similare din alte sectoare de activitate sunt în prezent mult mai mici decât cele din testului, sublinieră că acestea se vor realiza abia la aplicarea definitivă a legii în anul 2022